mon pays, Je suis venu ici pour te dire je veux quitter Malheureusement on ne comprends pas une chose qui fait ma vie Elle a fermé toutes les portes à ma vie Je suis un jeune et n'a pas activé et Il y a plusieurs raisons à mon émigration أمال الجيبي هادو يحبون أنا طاسيا. أي خوية كل واس ما ركض حواس أي خوية. أي خوية في بلادي واتزن عليا الحاس أي خوية أي خوية كل واس ما ركض حواس أي خوية. Out l'Algeri, Out n'zanani, Alhassa, hey khouya Mon pays, je suis venu ici pour te dire je veux quitter Malheureusement, ne comprends pas toutes à ma vie, ont fermé toutes les portes à ma je suis jeune, n'a pas activé Il passé, tête les jours pas Ma vie est devenue واكا تحبو واحد كافي وخا دابا صافي وأسير قبالا و تخمام مزيان صافي هاد لا غير بزاف بعد السيناريو جامي كنت ولا يكن الخوف علاش منك نخاف قانون نتسائل حس في الزاف ايه بيرسى وحاضر الهوشان سر دموعي و الشاب هنشاف دنيا لبو قاعدين اللعب و قام كاين الضيق ميف